بسم الله الرحمن الرحيم ورد في الأثر أن من عرف نفسه عرف ربه وهذه المقولة من أجمل وأروع المقولات إذا عرفت نفسك في مقامها ستعرف ربك العظيم في مقامه جل جلاله وتقدست أسماء من نحن؟ من أنت؟ نحن في الحقيقة مخلوقات مخلوقات مركبة, مركبة خلقنا الله سبحانه وتعالى وصورنا وركبنا قال تعالى في اي صوره ما شاء ركبك نحن في الحقيقه اموات الان نحيا باحياء الله لنا الان اللحظ الان لو تخلى الله عنا لتلاشينا هباء منثورا وكنا في العدل سبحانه يقيمنا ويجمعنا ويحيينا ويطعمنا ويسقينا نحن عديد فقراء الى الله العظيم تخيلوا يا اخواني اخواتي النظره الواحده من نظراتنا الصوره الواحده المشهد الواحد كم فيه من الذرات لكي يتشكل هذا المشهد فيه مليارات الذرات وكل ذره من هذه الذرات بما تحتويه من نواة ومدارات وافلاك كلها تحتاج الى طاقه والى قوه والى جنب والى تنظيم والى ترتيب النظره الواحده فقط كم فيها من انعام وقوه ومدد وكرم الهي لك انت فقط لتشاهد هذه النظره وهذه الصوره لذلك الله جل جلاله هو الاكرم كرمه لا ينقطع مدده لا ينقطع هذه فقط نظره واحده تخيلوا بباقي النعم الله يملكنا الآن هو المالك الحقيقي لنا لذلك كان لزاما علينا أن نخلص له الحب ونخلص له الوفاء ونخلص له العهد الله أقرب إلينا مما نتوقع وأعظم وأعلى مما نتخيل الزمان مخلوق من مخلوقاته والمكان مخلوق من مخلوقاته والعدم مخلوق من مخلوقاته اذا علمنا الله سبحانه وتعالى انه المحيي فماذا نفهم نفهم اننا الان نحيا به سبحانه اقسم بالله لو شاء الان يسلب ارواحنا سبحانه وتعالى هي ملكه نحن كل يوم ننام ونموت الموت الصغرى وفي الصباح نقول الحمد لله الذي احيانا الان نحن احياء بامره ياذن لنا بالحياه هذا المخلوق الانسان اذا اتصل بالملك الجبار صار اعجوبه من العجائب صارت روحه خالده ابديه في النعيم الاعظم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يخلد ولا يموت ابد الابدين في المقربين عند الله الحميد العزيز خالق الجمال والإحساس والإحسان الذي بيده خزائن ألوان السعادة والفرح أي شرف وأي عز هذا العز وأي طموح وأي غاية أعظم وأعلى من هذه الغاية إذن هو الذي يستحق الشكر حقا هو الذي يستحق الحب حقا يا أخو يطعمنا ويسقينا ويحفظنا ويحمينا ويأوينا, ويأوينا يعلمنا بأن له الأسماء الحسنى كلها لماذا؟ حتى نحبه ونتعلق به حتى يرتفع عنا حجاب المادة ونرى الجمال الحقيقي لننظر إلى آلاء الله وأنعام الله التي حولنا نظرة الشاكرين لنتذكرها دائما لنستحضر هذه المعاني في قلوبنا دائما لننظر إلى إلى يد الله الكريم إلينا لننظر إلى الحقيقة كفانا حجابا كفانا بعدا كفانا ماديات الماديات يا أخواني أخواتي والله أهلكتنا ومنعتنا ومن انقطع عن الله بهذه الماديات وهذه الأشغال الدنيويه وهذا الاستعجال والله مسكين انقطع عن الجمال الأعظم والخلود والنور الأكبر الله جل جلاله اللهم إني أشهدك أني أحبك اللهم فاكتبنا من أحبابك